Sóc mascle i gironí, mitja estatura, cabell castany ullets de marrec trist, romàntic una mica, cosa dura en el temps que vivim, però ho tinc vist. Mozart més que cap altra mantavana i en versos catalans Josep Carné. Crec en l'amor, la taula quan tinc gana, els plaers de la carn, que em moriré. I si estones em vaga de fer versos i confegeixo quatre mots dispersos, no faig pensar en un darrer sentit que no vull fer carrera de poeta. Lletra ferit de l'A a la Z en llengua fosca i en país petit. Ai, l'Às. Això és això.